واحد ونورتي واحد يا يا غنى يا زينب وعشرين، يا يا واحد وعشرين، واحد وعشرين، واحد واحد كل المناء والغلب وصول بإخوان وخوات هم فرحة لكون وفرح يا بعد كل البناء والورودك محبانك في حجدها ساعة من خارج يا عسى ألا فرح بيامك تدوم زي ما بواسعتم طرق الغيوم فرحتك اكبر بعد يوم ويوم يا عروسة حشو وجمال الحلاوه والسن